بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبد القدوس اسلام آباد سے تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ امپورٹڈ سرکار امریکہ کے سامنے کیوں لیٹ گئی ہے اور انتہائی دکھی دل کے ساتھ اپنے خاص حلقہ احباب کے سامنے کپتان نے یہ لرزہ خیز انکشاف کیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر یہ ہے کہ خدا کرے خدا کرے ڈیپ ہوش کے ناخن لے اور امپورٹڈ سرکار کے اس ٹریپ میں نہ آئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور وزیر اعظم شہباز شریف جو خوفناک کھیل کھیل رہے ہیں جس طرح سے یقین دہانیاں کروائی ہی ہیں امریکہ کو اگر ان سارے معاملات پر عمل شروع ہو گیا تو اگلے سات روز انتہائی خوفناک ہیں اللہ کرے یہ معاملہ کسی طرح رک جائے خان کا یہ کہنا ہے کہ امپورٹیڈ سرکار جو کچھ کرنے جا رہی ہے اگر اس پر عمل شروع ہو گیا تو پھر قوم کو سمجھ آئے گی کہ میں نے ایپسلیوٹلی ناٹ کیوں کہا تھا اور یہ بڑا فیصلہ کر کے اور یہ بڑا خطرہ مول لے کر پاکستان اور افغانستان کے عوام کو کس بڑے عذاب سے بچایا تھا ناظرین یہ ساری تفصیل بیان کرنے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں صرف اس خوف سے کہ عام انتخابات جلد نہ کروانا پڑیں اور اپنے اقتدار کی ڈوبتی کشتی کو کچھ سہارا دے دیں امپورٹ سرکار نے امریکہ کے ایسے ایسے مطالبات تسلیم کر لیے ہیں کہ آپ پرویز مشرف کا دور بھول جائیں گے پرویز مشرف نے جو امریکی شرائط مانی تھیں اور جس طرح سے سپورٹ کی تھی امریکی افواج کو افغانستان پر حملے کے دوران کم و بیش اسی طرح کا معاملہ دوبارہ ہونے جا رہا ہے یہ انکشافات کیے ہیں کپتان نے اپنے حلقۂ احباب میں اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کی ہے کہ ڈیپ اسٹیبلشمنٹ اس پر جو سوچ و بچار کر رہی ہے اللہ کرے اللہ کرے اس کا کچھ مثبت نتیجہ نکلے اور پاکستان اس دلدل میں دوبارہ نہ دھنسے ناظرین اس وقت صورت یہ ہے کہ امریکہ کو امپورٹڈ سرکار نے جو یقین دہانیاں کروائی ہیں اور ان کے بدلے میں جس طرح کی مدد مانگی ہے اس میں پاک فوج کو بھی کچھ انسینٹیو دیا جا رہا ہے کہ ایف سکسٹین کے پرزے اور جدید آلات فراہم کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ground, جدید اور جدید ترین امریکی ہتھیار فراہم کرنے کی بات چل رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا رزلٹ کیا نکلے گا ان نواز شات کا بدلہ کیا مانگا جائے گا مشہور امریکی جملہ ہے کہ دیر از نو فری لنچ ان ورلڈ کہ مفت میں کوئی کھانا نہیں کھلاتا مفت میں کوئی نواز شات نہیں کرتا اگر امریکی سرکار ایک بار پھر مہربان ہوئی ہے پاک فوج پر تو اس کے بدلے میں وہ کیا چاہتی ہے ہم سے یہ اصل سوال ہے عمران خان اس سارے معاملے کو سمجھتے تھے اس لیے انہوں نے یہ فوجی اور معاشی امداد لینے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ایپسلیوٹلی ناٹ ناظرین اس وقت امریکی اخبارات امریکی نیوز چینلز امریکی میڈیا امریکی وزارت خارجہ کے ان بیانات سے بھرے ہوئے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے اس حق کی تائید کرتا ہے اس حق کی حمایت کرتا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر دہشت گرد نیٹ ورک کے خلاف کاروائی کرے جو پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں لیکن اگر ہم اس سارے معاملے کی تہ تک جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی افواج کی افغانستان سے واپسی سے پہلے داعش کے کچھ دہشت گردوں کو کم و بے چار پانچ ہزار دہشت گردوں کو پراسرار ہیلی کاپٹرز کے ذریعے پاک افغان سرحدی علاقوں میں لاکر بسایا گیا تھا اس حوالے سے عالمی اخبارات میں بھی خبریں شائع ہوئی تھیں اور روسی حکومت نے تو بعضہ اس پر احتجاج بھی کیا تھا اور اس حوالے سے روسی میڈیا نے بڑی تفصیلات شائع کی تھیں کہ کس طرح کے ہیلی کاپٹرز ہیں اور کون لوگ ہیں جنہیں یہاں پر لاکر بسایا جا رہا ہے روس کا موقف یہ تھا کے مشرق وسطیٰ سے داعش کے دہشت گردوں کو لا کر وسطی ایشیا چین اور پاکستانی سرحدوں کے ساتھ بسایا جا رہا ہے اور انہیں محفوظ ٹھکانے بنا کر دیے گئے ہیں تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ ان لوگوں پر ڈالروں کی بارش کر دی گئی ہے اور وہ بے روزگار افغان جنگجوؤں کو بھرتی کر رہے ہیں اور انہیں پاکستان روس چین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے گوریلا وار کی تربیت دی جا رہی ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی جو موجودہ لہر آئی ہے اس کے پیچھے بھی داش کو دیئے گئے یہ ڈالر داش کو دیا گیا یہ اسلحہ اور ٹی, ٹی پی اور داش کا جو آپس میں گٹھ جوڑ کرایا گیا ہے اس کی وجہ سے حالات تیزی کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں ایک طرف امریکہ اور بھارت اس پروکسی وار کے سارے خوفناک نیٹورک کی سرپرستی کر رہے ہیں اس کے لیے سہولت کار بنے ہوئے ہیں اور دوسری طرف پاکستان کو امداد کی آفر کی جا رہی ہے کہ آپ ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں جس طرح مثل مشہور ہے کہ وہ گھڑ سوار کے بھی ساتھ ہے اور خرگوش کے بھی ساتھ ہے یہ امریکی پالیسی ہے عمران خان اس پالیسی کو سمجھ گئے تھے اس لیے انہوں نے امریکی وار اینڈ ٹیرر کی سپورٹ سے اس میں حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ایپسلیوٹلی ناٹ کیونکہ وہ اس کھیل کی اصل حقیقت کو سمجھ گئے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان چالیس پچاس سال سے جس ٹریپ میں آیا ہوا ہے ایک بار پھر اسی میں پھنس جائے ناظرین اس وقت امید کی صرف ایک کرن ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ چین اور سعودی عرب کے ساتھ بھی کچھ مشورہ کر رہی ہے کہ پاکستان اس حوالے سے کس حد تک آگے جا کر امریکہ کی سپورٹ کرے یا امریکہ کے کہنے پر جو دہشت گرد نیٹ ورکس افغانستان میں سرگرم میں عمل ہیں ان کے خاتمے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے پاکستان کے آرمی جنرل آسم منیر اسی حوالے سے صلاح مشورے کے لیے سعودی عرب کے عرب دورے پر ہیں اور انہوں نے وہاں کراؤن پرنس محمد بن سلیمان سے صلاح مشورہ کیا ہے اور اسلامی افواج کے سربراہ جنرل راہیل شریف سے بھی مشاورت کی ہے ناظرین امپورٹ سرکار نے امریکہ کے ساتھ جو خفیہ معاہدہ کیا ہے اس کے تحت طے یہ پایا ہے کہ امریکہ پاکستانی فوج کو حکومت پاکستان کو انٹیلیجنس شیئرنگ کرے گا اپنے جدید جو ان کا مواصلاتی سسٹم ہے اس کے ذریعے معلومات فراہم کرے گا کہ فلاں فلاں جگہ پر داعش کا ٹی ٹی پی کا نیٹورک موجود ہے ان کے وہاں پر دہشت گرد تربیت حاصل کر رہے ہیں انہوں نے پناہ گاہیں بنا رکھی ہیں اور پھر پاک فوج وہاں پر کارروائی کرے گی پاکستان وہاں اپنی فضائیہ کے ذریعے بھی کاروائی کر سکتا ہے اور زمینی فوج کو بھی استعمال کر سکتا ہے لیکن اس میں سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر امریکیوں کی طرف سے فراہم کی گئی اطلاع درست نہ ہوئی تو وہاں پر کولیٹرل ڈیمج بھی ہو سکتا ہے جس کے بہت منفی اثرات مرتب ہوں گے اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے داعش اور ٹی, ٹی پی کو اخلاقی جواز مل جائے گا سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں جب یہ سلسلہ جاری تھا اس وقت یہ واردات بھی ہوتی تھی کہ ڈرون حملہ امریکہ کرتا تھا لیکن اس کی ذمہ داری پاکستان کو قبول کرنا پڑتی تھی اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ حملہ پاک فضائیہ نے کیا ہے۔ اور اس کا ردعمل پھر پاکستان میں دہشت گردی کے مزید واقعات کی صورت میں رونما ہوتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے اندر اتنے بم دھماکے ہوئے ایسے ایسے محفوظ مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ حتی کہ پشاور میں سانحہ اے پی ایس پیش آ گیا ان تلخ ترین تجربات کے باوجود اگر ہماری حکومت ایک بار پھر پرویز مشرف والی پالیسی اختیار کرتی ہے تو اسے بد قسمتی ہی کہا جا سکتا ہے ناظرین یہ اتنا حساس موضوع ہے کہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا اس پر بات کرنے سے ہچکچا رہا ہے اور قوم کو بے خبر رکھا جا رہا ہے ہماری کوشش ہوگی کہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں آپ کو ان سے آگاہ کرتے رہیں اس حوالے سے نئی اپڈیٹس آنے پر دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبد القدوس کو اجازت دیجیے اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں اپنے گرد و نواح میں رہنے والے اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ